سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین در کانال کریپتو در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این, وید... این ویدیوی پنجا و هفتم هست و اگه میخوایین از ما حمایت کنیم میتونید لینک این پال یا آدرس پول اتریوم که زیر پست همین ویدیو در یوتیوب و آپارات به اشتراک میذارم استفاده بکنید. منطبق معمول سمت راست پایین تحصیل شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش هستیم و میبینیم و همونطور که میدونید تمام ویدیوی ما در آپارات یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین به کانال ما در اینستاگرام بپیوندین آدرس در وبسایت ما به نام دات کام میتونید پیدا کنید. توی این ویدیو در خصوص روش کار با سایت 알파 کشیر میخوایم با هم صحبت کنیم اونایی که علاقمند به معامله گری در بازارهای بین المللی هستن توی حوزه کریپتوکارنسی میتونن از صرافی 알파 کشیر استفاده کنن صرافی یکی از صرافیهای خوب هست برای استفاده از اون یه سری نکته وجود داره که در ادامه با هم خواهیم دید اگر علاقمند هستین این ویدیو رو دنبال کنید خب مطابق قبل گذشته بگم که این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و بحث سلبه مسئولیت ریسک معامله و خدماتی که سایت آلفا کشیر میده کاملا بر عهده اون سایت هست ریسک های معامله گری بر عهده سرمایه گذاره هیچ چیزی بر عهده کانال کریپتو فاندر و سایر سوشال نتورک که توی این کانال معرفی میکنیم توی این ویدیو معرفی شده نیست پس دقت بکنید که حتما تمامی نکات مهم و کلیدی در معاملگری رو نظر داشته باشیم. یه سری پیش نیاز داره این ویدیو نه اینکه مثلا همینجا پازش کنید یا این ویدیو رو کلوز کنی بری سراغ اینها میتونید ویدیو تا تاها ببینید چیز خیلی سخت و پیچیده این نیست من همیشه سعی می‌کنم به ساده ترین زبان اینها رو به شما منتقل بکنم اما به خاطر اینکه مجموعه دانشی شما کامل شه شما نیاز دارید به یک سری اطلاعات دیگه که من حتما تأکید میکنم اینها رو ببینید این همونطوری که گفتم ویدیو 57 و در طی این 56 ویدیو گذشته ما همه سعیو تلاشمون رو کردیم تمام تکنیکایی که مربوط به معامله گری هست و برای شما توضیح بدیم و در ویدیوهای آینده داریم یه لول بالاتر میریم میریم سراغ ربات‌های معامله گر توی کریپتوکارنسی که حتما پیشنهاد می‌کنم که اون ویدیوها رو هم در ادامه ببینید اگر تا الان عضو کانال ما در یوتیوب نشدی همین الان روی لوگو فشار بده دکمه زنگوله هم بزن تا از آخرین اخبار با خبر بشی تا اون ویدیو رو گذاشتیم شما در جریان موضوع قرار بگیرید خب ما توی مجموعه ویدیوهایی که توی این کانال یوتیوب اون تهیه کردیم یه پلیلیست داریم مجموعه ویدیوایی که مربوط معامله گری و خرید فروش رم با کارت شتابی حتما اون تعداد ویدیو رو ببینیم فکر می کنم 20ه تا ویدیو توی اون به اشتراک گذاشتیم پیدا کردن به مزنه قیمت هم یکی از روش های بسیار مرسوم هست توی این موضوع با توجه اینکه همونطور که میدونید قیمت کریپتوکارنسی یکسان نیست تو تمام اکسچنج تعداد زیادی اکسچنج داریم که، این اکسچنج و حتی بروکرها قیمت‌های متفاوتی داره پس دلیل میشه که همه جا یکی باشه یه فرصت آربیتراژ را می‌سازه که حرفه ای بازار متوجه این داستان هستن اگر این لغت براتون جذاب هست توی اینترنت حتما گوگلش کنید اطلاعات بسیار مفیدی رو بر اختیار شما قرار خواهد داد اون بهترین قیمت‌های ویدیو جداگانه است حتما اونو ببینید چون سود شما در ارزون خریدن هست پلی لیست مربوط به کلاه برداری رو حتما حتما کامل ببینید فارق از اینکه بخواید معامله گری بکنید شما نکات بسیار بسیار ارزشمندی در خصوص خرید یک کوین و توکن از یک سایت، استفاده از اطلاعات سایت ها حضور در یک آی او، گرفتن یک ایر و خیلی نکات مهمی رو درش باش اشتراک می‌ذاریم با شما پس پیشنهاد می‌کنم حتما اون مجموعه ویدیو رو کامل و با دقت ببینید بحث پلیلیست گری با صرافی خارجی اصلا داستان صرافی خارجی به از کی باب شد زمانی که شما دنبال یک کوین ی توکینی میگردی که بینی کردی مطابق تحلیل خودت یا بر اساس تحلیل بقیه و بر اون تراستی که به موضوع پیدا کردی یا اینکه اصلا خودت هم پذیرفتی اون تحلیلو گفتی که مثلا فلان توکن خوبه این توکن رو شما نمیتونی یا کوینر نمیتونی از بازار داخلی با کارت شتابی و به صورت ریالی بخری چرا چون ندارن صرافی ها شما بعد پس یه کوین توکن معروفی رو مثل اتریوم ریپل بیتکش بیت کوین بخرید و ببری تو بازار بینمللی اون رو تبدیلش کنیم به کوین توکن مد نظر و امیدوارم یه روزی برسه که همون توکن ها و کوین ها در صرافی داخلی هم ارائه بشه ولی خب یه محدودیت هایی وجود داره که فعلا این سرویس ارائه نشده تا به امروز که این ویدیو رو برای شما تهیه کردم پس اون پلیلیست کار کردن با صرافی خارجی و نکات کلیدی که باید باشون در نظر داشته باشین حتما ببینید بدون فوتوق بریم سراغ وبسایت این وبسایت 알파 کشیر هست، یه وبسایت خوب توی حوزه کریپتوکارنسی همونطور که می‌بینید ریت کریپتوکارنسی رو اینجا زده. الان مثلا این لاستیکو هم صحبت می‌کنه 9476 دلار و خورده‌ای قیمت هر بیت کوین یه سه درصد هم رشد کرده. بقیه کوین‌ها هم اینجا برای شما لیست کرده. اسکرول کنیم بیاین پایین‌تر اطلاعات دیگه هست در خصوص کریپتوکارنسی اینجا برای شما به اشتراک گذاشته و اینکه برای کار کردن با این اول از همه من پیشنهاد می‌کنم که حتما توی این سایت شما یه دونه اکانت برای خودتون سازین. من حالا با اکانت خودم لگین کردم ساین اپ کردم تو این خیلی کار سختی نیست یه ایمیل میدی و یه دونه کود برات میفرسته شما کانفرم میکنی که مثلا خودت هستی اما اکثر این سایت ها بسه KYC و EML داره دقت داشته باشین حتما اون قسمت KYC و AML رو نگاه کنین چون شاید از شما یه صفحه اول پاسپورت تو بخواد یا بخواد مثلا پاسپورت رو بگیری جلو دوربین KYC ازت عکس بگیرم مثلا روی کاغذ نمیشم مم خواهم اشترايد با آلفا کیشیریم چنین چیزی بنویسی که بتونه اینطوری آنلاین شما رو اعتراز هویت کنه همین چیزی که الان جدید توی در سازمان هم میبینید برای بچهایی که تو بورس فعالیت میکنم به صورت آنلاین بخواید که اصلا اتیج نسوزدی برنویس انجام میشه در دقت داشته باشیم بعضا یه سری کشورها یا طببععه یه سری کشورها توی لیستی که اینا سرویس بهشون میدن نیست مبادا توی حالا این شرایط مثلا دقت نکرده باشین پولتون او دست بره و برگشت پولتون بسیار کار دشواری میشه. خب برای خرید از این سایت یا فروش به این سایت خیلی کار ساده است شما میگی این سایت داره به شما میگی یوگیف چی میدی به هم مثلا بیت کوین میدی ما میگیم نه مثلا من میخوام بیام حالا اینجا اسکرول میکنم. ببینم که چه چیزی رو فعال داره که انتخاب بکنم اینجا مثلا با ویزا کارت یا اینکه مثلا کوین‌های دیگه‌ای که شما میتونید ازش استفاده کنید مثلا میایم سراغ میگی من به فرض میخوام تتر بدم شون با تتر کار میکنن همونطور که گفتم تتر جزی که راست حالا تتر رو میخوام ببینم اصلا میخوام تبدیل رو به ریپل کنم. میگه حداقل سفارشت بعد 20 دلار رو 90 سنت باشه و حد اکثرش هزار دلار رو قبول می من میزنم از اون 6 هزار دلار برم چی مینویسه اینجا میگم از ماکسون بالاتر به شما سرویس نمیده میگیم آقا همون 5 دلاری که شما گفتی رو بده میگه۴9 92 ریپل معادلش من به شما میتونم. ته معامله ریپل بزنم میگم اوکی برو مرحله بعد دکمه اکسچنج رو میزنم وارد این صفحه شدم همون تا که بینید یو پنج هزار دلار و بیست و چهار هزار و خورده ای بیست و چهار هزار و نمسد تا ریپل به شما منتقل میکنه اسکرول کنم یا پایین یه آدرس یادرس یا به والت ازتون میخواد دقت کن یه دیسینشن تگ داره برای ریپل و بعضن بعضی از کوین ها شما بعد یه دیسینشن تگ عدده حتما باید اون تو بنویسین و در نهایت هم اکسچنج اینجا دکمنت اکسچنج بزنید تا اینکه خیلی راحت اول میگه اون پول رو به حساب من بزنید 5000 تتر رو یه کده اون کد رو بهش میزنی و عملا این میشه میره تو حساب اون و دقت داشته باشید که وقتی این معامله انجام میشه دیگه قابل بازگشت نیست خیلی کار سادهه پس شما توی دو تا گام میگی اول من چی رو میخوام به چی تبدید کنم چه میزان میخوام و آدرس والتتون مینیویسی و, مینی و اکسچنج میزنید به لحظه انجام میشه این اینجا یه ساپورت آنلاین داره که وقتی بکنید تو وارد یه صفحه دیگه ای میشین توی اون صفحه میتونید سوالتون رو بزنید که بهتون پاسخ بده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماع ارساج برای دوستاتون کمک می که، اگه که ما هم گسترده بشه انگیزه ما هم برای این کار بیشتر بشه ما رو لایک کنید کامنت بذارید سوالاتتون رو برای من بنویسید به همه سوالاتتون پاسخ میدم و اگر نکته ای، تجربه ای در خصوص معامله گری با این جور ها داریم پیشنهاد می‌کنم حتما این زیر این ویدیو کامنت بذارید تا بقیه دوستان هم بتونن ازش از از از از استفاده بکنن ممنون که تا اینجا همراه ما بودید اگر به موضوع کریپتوکارسی علاقند هستیم پیش میکنن حتما توی کانال ما آضزشین دکمه زنگوله هم فشار بده تا از آخرین اخبار اطلاع که به اشتراک میذارن زودتر از بقیه مطلع بشید دو تا ویدیو مرتبط با موضوع رو این انتها براتون به اشتراک میذارم که ازش استفاده بکنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم لذت برده باشین خدا نگهتا